Multippelit alleelit. Seuraavaksi ihmisellä oli siis mahdollista olla yhdestä geenistä aina vain kaksi alleelia perimässään. Vastinkromosomeja on vain kaksi. Populaatiossa voi olla samasta geenistä kuitenkin useampia muotoja. Jos niitä on enemmän kuin kaksi, niin sanotaan, että ne on niitä alleelia ja käymme nyt läpi niiden periytymisen. Ja aivan oivallinen esimerkki tästä on ihmisen veriryhmät, tosin hyvinkin monet meidän ominaisuudesta ovat sellaisia, että sinne on geenimmutaatio tapahtunut ja se geeni on muuttunut toiseksi ja siitä löydetään useita eri versioita. Mutta katsotaan tämä veriryhmät nyt seuraavaksi. Kun käsitellään multipleitä ja alleeleita, niin tässä tulee nyt se ongelma, että mm, jos me katsottiin äsken aikaisemmissa esimerkeissä, perhosten väriä. Oli kaksi väriä, punainen ja sininen, ja me pystymme sitten kahdella eli eri tota, kirjainvaihtoehdolla merkitsemään sitten, että tuleeko sitä punainen vai tuleeko sitä sininen. No nyt jos niitä alleleja on sitten on, on tämä kolmas tai vaikka neljäskin, niin mulla loppuu keinot merkata tätä s eri erilailla. Nyt me joudumme tikeimään, käyttämään tämmöistä uutta merkintätapaa, jota multipleissa alleillisesti käytetään. Eli käytämme tämmöistä yläindeksiä. Verityö, öö, on joko, onko se dominoiva tai peittyvä resessiivinen. Niin siinä käytetään mukana sitä isoa kirjainta ja pientä kirjainta, mutta nyt tämän, koska löytyy useita dominoivia alleeleja, niin ne me erotetaan toisistaan siten, että on tämmöinen ö, alleeli I yläindeksi A. Tämmöisiä yläindeksejä käytetään aina multipleiden alleeleiden merkitsemiseen. Sitten löytyy tämmöinen alleeli, joka on iso I ja B ja sitten on tämmöinen alleeli, joka on pikku I. Tässä on nämä vaihtoehdot, jotka pystyy vastin kromosomissa olemaan. Ja mitäs ihmettä nämä sitten tekevätkään ja millä säännöillä? Merkitsen tähän genotyypin vaihtoehdot ja sitten mitä fenotyyppi, miten sitten se ilmenee ja tässä on tämmöinen vaihtoehto nyt, että kummassakin vastinkromosomissa on tällainen alleeli, joka sanoo, että tässä on tämmöinen pieni i. Tämä tuottaa fenotyyppiä, jossa on eri ryhmä O nolla veriryhmä. Eli nämä määräävät siis, millaista veriryhmää yksilössä on. Sitten voidaan antaa poimimaan vaihtoehtoja. On tällainen yksilö, jossa on kummassakin vasten kromosomissa tämä I iso A. Tai sitten tämmöinen tapaus, jossa on jo pieni I. Tämä on resessiivinen alleeli suhteessa A tähän isoon Iin ja A syntyy perilyhmä A kummassakin tapauksessa. Yhtä lailla öö, IB. Tapauksessa syntyy B-periryhmä. No, mitä jos yksilö saa äidiltä tällaiset ja isältä tuollaisen vastinkromosomin? Nyt kyseessä on A-B-periryhmä. Ja tämä on yhteisvalitseva perityminen. Ja tämmöisen yhteisvallitsevuuden ilmiinismuoto on myös tämmöinen ö, välimuotoinen, eli intermediaarinen periytyminen. On nimittäin tällaisia tapauksia, tapauksia luonnossa aika paljon, eli tämä alleeli se ei ole dominoiva, ei ole resessiivinen, vaan sen ää, tämmöinen heterotsygootti sinä tulee semmoista välimuotoa ää, kummankin alleelin osalta tulee näkyviin tuota, ominaisuutta. Ja otetaan tämä perhonen esille, jos nyt sattumoisin, olisi joku toinen perhonen, jossa olisi tällainen välimuotoista intermediarista periytymistä välisuhteen, niin silloin nämä heteropygootti Yksilöt. Ne ei olisi punaisia, ei olisi sinisiä, vaan ne olisi kummankin värin Ota, muotoja. Ne olisi tämmöisiä välimuotoista periytymistä. Tämmöistä on esimerkiksi jollakin kasveilla, jollakin kukilla löytyy tämmöistä ja myös eri roduilla, ihmisen jalostamilla roduilla, isäkkäilläkin.